Dehenok dakigun bezala, industrializazioak onura asko ekarri zituen gure bizitzetara. Makina berrien sorrerak, haintzinan, lan gogor eta neketsuak zirenak asko erraztu zituen eta honen ondorioz lantoki askotan produkzioa izugarri hon ditu zen. Produkzio igoera honi esker, asiera batean jendearentzat zerbait erostea pentsia izatetik, berkea izatera pasatu zen eta honek biztanleriaren bizimodua asko betu zuen. Baina aldaketa guzti hauek gure mundua iikaragarri galtetzen ari dira. Adibidez, ipar iparpoloak oz eta txikiagoa egiten ari, itsasoak, mendiak eta ibaiak, zaborrez betetzen ari dira eta inpresek kanporatutako gasen ondorioz berotegi efektua handitzea zapante, hirietako biztanleak gaixotzeko arriskua asko handitzen ari da. Eta zer egin genezake hauek ekiteko? Lehenik eta behin norberak aurrera pausu bategin behar du aituretan, Inguruneregiko lagunkarriak ez diren produktuak alde bat eragutziz eta naturari kalterik egiten ez dien produktuak erosten saiatuz. Eta hori egin ondoren, besteek bestek bebeinagitera gultzar. Arazoari soluzio emateko modurik errazena, baina era berean, zaiena, enpresek ingurumena errespetatzea da. Errazena da, enpresa guztiek ingurumena errespetatuko balute kontaminazioa zeharon murriztuko litzatekelako. Baina, enpresa askok diruan bakarrik betzatzen dutenez, soluzioa ez dain erraza. Horregatik, oraindik dikikasten ari den jendea kontsientziatzea oso garantzitua. Txikitatik, balio sendoak ezarriz, etorkizunean ingurumenarekin lagungarreak izango ez diren erabakiak hartuko ez dituzte lago.